بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين المسيحيين والنصارى يحرفون كلام الله عن موضعه الصحيح والأصلي وأنا أفهمكم ازاي جاءت هذه الحكاية لأن هناك في سفر الرؤيا إصحاح تسعتاشر ليوحنا اللاهوتي بيتكلم فيه عن المرأة التي هيأت نفسها لعرس الخروف وهي إشارة إلى السيد المسيح وطوبة للمدعوين على عشاء عرس الخروف. سوف أقرأ لكم النص سريعاً هو لان يتجاوز دقيقة ونص يعني أو دقيقة ثم نستعرض التفسير الحقيقي لهذا النص بدون أي تزييف لحقائق التي يريدها الله أن تصل إلى الناس. أولاً، إصحاح في رؤية يوحنا اللاهوتي آية سبعة لنفرح ونتهلل ونعطي المجد لأن أرس الخروف قد جاء وإمرأته هيأت نفسها وهي إمرأته دي. هي دبة الأرض الملكة كيلوباطرة فطبعا المسيحيين هم يرفضوا هذا الكلام رفضا قاطعا يقولك لا المسيح إله ولا يجوز للإله أن يتزوج شوف أزاي طب الإله ممكن يأكل عندهم آه عادي يأكل الإله يأكل الإله يتغوط ويدخل الحمام عادي يعني الاله بيتولد ممكن لكن لا يتزوج دي افكارهم يعني افكار هم اصلا يعني كده كفروا بال بالتوراه وكفروا بالانجيل يعني هم كفروا بالكتابين ب... بكلامهم ده اول حاجه اسمعوا بقى بقيه الكلام نفرح ونهلا ونعطي المجد لان عرس الخروف قد جاء وامراته هيات نفسها في ايه بقى واعطيت ان تلبس بالزا نقيا بهيا يعني بالزا نقيا بهيا هو الثياب الابيض هو بتاع الفرح لان البر هو البرورات القدسين يعني هتكون امراه مقدسه من عند ربنا بعد كده ايه تسعة في اصحاح 19 في رؤيا يوحنا اللاهوتي وقال لي يعني يوحنا اللاهوتي بيقول قال لي الملاك يعني اكتب طوبه للمدعوين الى عشاء عرس الخروف يعني يعني الناس اللي هتحضر عرس الخروف ده يعني هيكون عليهم ايه الناس تبقى كويسه يعني وقال قال الملاك بقى في هذه الوقت قال له هذه هي أقوال الله الصادقة هذه هي أقوال الله الصادقة يعني مفيهاش تأويل أو تحريف أو ايه أو استنتاجات يعني تاخدوا النص زي ما هو كده وبعدين قال له كمان فراح هو ايه خرر قدام رجليه يعني سجد قدام رجليه لأسجد فخررت أمام رجليه لأسجد له. يعني يسجد للملاك قال فقال لي انظر لا تفعل فانا عبد انا عبد معك ومع اخوتك الذين عندهم شهاده يسوع شهاده يسوع اللي هي دي دي اللي هتبقى شهاده يسوع الملكه كيلوباترا عندما تظهر الملكه كيلوباترا ويقوم باحيائها سوف تكون هي يعني الشهاده بتاعته اسجد لله فان شهاده يسوع هي روح النبوه يعني شوف هنا بقى يقول له اسجد لله ما قالوش اسجد للمسيح وبعدين هنا فان شهاده يسوع هي روح النبوه يعني نبي يعني ما قالوش هنا بقى ولا قالوا ان هو اله ولا اي حاجه من اللي هم بيقولوها دي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم امل حسني تنبأ بعلامات الساعة الكبرى وحضورها من مصر وخروج الملكة كليوباترا بإذن الله قريباً ويقوم بأحيائها السيد المسيح ويتزوج منها إن شاء الله في القريب العادل بإذن الله. تليفون 01285789734 وشكراً على حسن استماعكم.